Ah, hófu færa spenning. ég held að upphólskenndurinn minn sé öreglega Han Björgun. Hann kendi mér hana fyrsta tölvuna frá sem ég tók og kom bara mjög skemmtalægt á æðslulegu kenna. Sko, ég get nú ekki talið fyrir alla, en ég valdi sérstaklega HR út af því að kennslan er mjög persónanleg and it is mjög verkefnamiðað. Þú veist, rosa mikið að vinna með öðru fólki. Þú ert ekki gera þetta bara algjörlega einn. Sko, ég held sem virkilega bara svona það er alveg mjög við nákvæmlega í HR var heldur nýsköpunaráfanginn sem ég tók eftir fyrsta árametti í hérna náminu og það var bara svo ótrúlega mikil samvinna og þú varst að vinna með svo mikið fólki frá öllu deildunum og þú bara maður er eitthvað einn lærði svo ótrúlega mikið bara á sem eina áfangi. Ég er aðallega bara í málinu nálægt matnum.